Morjes, puhutaan tällä viikolla sellaisesta asiasta kuin nikotiini ja riippuvuus siihen, että varmasti aika monelle tuttua juttua, että omalla kohdalla niin on ollut nikotiini tavalla tai toisella riippuvainen noin 15 vuotta, että 2007 vuodesta alkaen ja Silloin se alkoi siis ihan niin röökin polttamisena, ja olin tuolla armeijassa silloin kun aloitin, ja jos niin muualla yhteiskunnassa se on no, että 20 prosenttia ehkä polttaa ja 80 prosenttia ei, niin siellä armeijassa se siihen aikaan 15 vuotta sitten niin oli toisinpäin, että 80 varmasti poltti ja 20 ei. Niin siinä sitten tuli itsekin siihen lähdettyä ja äh, tätä päätöstä on katunut, katunut kyllä aika monet kerrat, niin kuin varmasti kaikilla on tupakoitsijoilla tai sitten muuten nikotiiniin. Koukkuu jääneellä, niin suuri katumus siitä, että on tullut aloitettua joskus. Koska se hyvinkin voi olla, että se on sitten koko elämän mittainen taistelu edessä. Että tuossa sitten ää, ensimmäiset ää, oikeastaan kahdeksan vuotta, niin se oli oli niinku ihan rehtisti röykiä vaan meni ja sitten aika paljonkin, että päivää ei välttämättä edes riittänyt niinä kovimpina röykaamisvuosina sitten 2015 vuodesta alkaen niin se on sitten Ollu semmoista äh, vaihtelevaa, että ei ole välttämättä sitä itse röykiä tullut vedettyä koko aikaa si silloin tällöin, mutta sitten uudeksi vitsaukseksi on noussut tämä äh, suihke, joita saa ihan ruokakaupasta. Ja ne on kyllä tosi toimivia välineitä, sen on omaan kokemuksen mukaan. Että se kyllä auttaa ja sen avulla niin on ehkä ihan kätevää sitten sitä niin röykin lopettamista yrittää, koska röykihän on se kaikkein huonoin vaihtoehto, koska siinä sen nikotiinin lisäksi niin on satoja erilaisia yhdisteitä, jotka kaikki on terveydelle pahaasta Ja sitten niistä ei enää pysy kärryilläkään, että onko sitä riippuvainen sitä nikotiinista vai sitten jostakin muusta paskasta, mitä se tuota, sisältää, se teollisesti valmistettu tupakka. Että se, ja onhan se muutenkin, Kaikin puoli huono diili, että nykyisellään niin ASKI maksaa noin 9 euroa ja kohta 10, 10 per ASKI. Että onhan se ihan valtava ää, iso summa, jos sitä oikeasti vetää se askin päivää tai jopa enemmänkin. Niin. Mutta sitten. Ää, Tällä hetkellä itselle olisi niin tärkeää päästä siitä suihkeesta eroon, koska se on toimiva, mutta sitten nämä on jäänyt siihen täysin koukkuun. Ja se maksaa 25 euroa tuolla S-kaupassa ja K-kaupassa, pikku se enemmän vielä. Niin jos sitä käyttää maltillisesti, niin se pitäisi niinku viikon verran kestää Ja jos se viikon kestäs, niin eihän siinä mitään sitten, että Se ku kuukaudessa tekisi se noin satkun verran, että eihän se nyt vielä Ihan hirveän suuri summa ole Mutta sitten Itsellä se lähti Ihan käsistä, että Viimeistään kolmantena päivänä, niin piti jo uusi käydä ostamassa. Ja sitten jos niitä ostat kolme viikkoa ja yksi maksaa 25, niin 75 euroa viikkoon tarkoittaa 300 euroa kuukauteen. Niin nämä on jo semmoisia summia, että niinku halvemmalla pääset, jos vedät askirökiä päivässä jos sille ajattelee. No sitten on tota, purka, on, se ei niinku itsellä ei toimi yhtä hyvin, mutta se kuitenkin sitä nikotiinin tuskaa lievittää kyllä, että sinällään se on ihan ok ja suosittelee sitäkin, mutta sitten itsellä mikä... Minkä vuoksi en ole siitä erityisesti pitänyt, on se, että aika pian niin alkaa tuo vatsa esittämään vastalauseita. Eli ihan niin kuin perinteisessäkin purkassa, että jos sitä kovin paljon jauhaa, niin tulee näitä laksatiivisia vaikutuksia. Ja eihän se nyt kovin kivaa ole se, että kun turvottaa ja pierittää. ja koko ajan semmoinen epämiellyttävä olo sen takia. Niin se, se, sen vuoksi sitten en, en ole siitä sillä tavalla innostunut. Ja kyllähän se tässä on vuosien varrella ollut monta yritystä niin päästä tuosta nikotiinista kokonaan eroon. Ja Viimeksi yritys oli ihan tuossa Männäviikolla. Olin ää, neljä kokonaista vuorokautta ilman mitään nikotiinia. Mutta tota, sitten, sitten repsahtiin taas. Nämä on kyllä aika kamalia ne oireet, mitä siitä tulee, että ää, ensinnäkin jos aloittaa lievemmistä, niin suuta kuivaa koko ajan. Ja tota, sitten keskittymiskyky on aika riekaleina, että semmonen niin kirjan lukeminen, ainakaan vähänkään semmoisen raskaamman kirjan, niin on tosi vaikeeta. kirjoittaminen on tosi vaikeeta. Kaikki mikä vaatii keskittymistä, sitten väsyttää koko ajan. Tämä on myös yksilöllinen. Eli joillakin on se, että ne ei saa nukuttua, mikä on vielä pahempi. Mutta itsellä se on just toisinpäin, että koko ajan väsyttää. Ja sen niin kuin niin se johtuu siitä, että äh keinotekoisesti niin tota, vapauttaa aivoissa sellaista välittäjäainetta ja niin tupakoitsijalla tai nikotiini riippuvaisella niin se ei elimistö niin kuin lopettaa orgaanisesti sen tuottamisen että se sitten palautuu jossakin vaiheessa kun on tarpeeksi pitkää ilman nikotiinia mutta sitten se, mikä on kaikkein pahin oire, kun on ilman nikotiinia, on se uh, kamala tunne, mikä tulee tänne rinnaseudulle. Se on sellainen uh, pistelevä tunne. Tuntuu vähän niin kuin olisi jotakin muurahaisia tuolla iho alla. Ja toisinaan se sitten... Levittyy se tunnettu ne ihan käsivarsiin. Ja tämä tää on se, mikä, mikä on se itselle pahin, koska se ei niinku muutamassa päivässä, se ei lähde pois. Et se jatkuu tosi pitkään. Ja tota, se, se on varmasti se syy, että miksi en ole tähän asti onnistunut pääsemään nikotiinista kokonaan eroon, vaikka on kyllä toki vähentänyt valtavasti niistä vuosista, kun pedi röökiä ihan kaksin käsin, mutta tämä, tämä nyt on tämmöistä taistelua, elämän mittainen taistelu tämän asian kanssa. Ja tietysti terveyshän siinä on niin kuin tärkeintä, mutta on, on myöskin tuo rahaa aika tärkeää, että kun se on, on niin kallista käyttää, käyttää tuota ihan röykiä. Se on kallista ja terveydelle erittäin haitallista ja vaatii vaivaa. Esimerkiksi nyttenkin ää, itse... Tai, tai asutaan kerrostalossa kolmannessa kerroksessa, niin onhan se aika vaivalloista, että jos ä, tyyliin tunnin välein pitää ravata ulkona röykillä, niin aina sitten tällään talvella niin laitat kengät jalkaan takin päälle, pipoot, ä, sitten lähet alas kolme kerrosta ja tota pihalle polttamaan, oot siellä se kolme minuuttia sitten taas ylös, takaisin ja tunnin päästä uudelleen niin se on sille aika vaivalloista joka on toisaalta ihan hyvä, että sinällään se vähän kontrolloi sitä, että kuinka usein sinne viitsiin lähtee kun taas siinä suihkeessa on se, että sitä voi käyttää ihan milloin vaan, missä vaan ja huomaamatta. Niin sen takia se on sitten itsellekin lähtenyt ihan lapasesta ja ainakin siitä pitäisi nyt päästä, päästä ihan oikeasti eroon, koska se vie minut ja meidän perheen varaa rikkoon tuo homma. Mutta... Uh, ei, ei tietenkään ole, ole helppoa ja toivottavasti joskus vielä löytyisi se tahdonvoima, että pääsisi noista kaikista kokonaan eroon, mikä olisi paras ratkaisu, mutta on kyllä vähän sellainen tilanne, että ei, ei vaan kokonaan ei pysty ole ilman, että tuossa neljä vuorokautta oli ja ihan kyllä oli kerta kaikkiaan, kauheata. Mutta semmoista se on, ja en varmasti ole yksi, että tuo röökin polttohan on vähentynyt ihan valtavan paljon, mutta sitten ää, aika paljon niin oman kokemuksen mukaan, en tiedä tilastoja, mutta tälleen, niin aika moni sitten käyttää ää, just Nuuskaa tai sähkötupakkaa tai sitten just noita suihkeitä ja purkkaa ja muuta. Mutta sellainen rahareikähän reikähän se on ja pitäisi päästä eroon. Vaan ei, ei kyllä ole helppoa. Mutta tällaisella aiheella nyt tällä viikolla ja pahoittelen, niin meni vähän pitkäksi tämä video. Joten lopetellaanpas tähän ja ensi viikolla uusi aihe. Kiitos katsomisesta, moikka!